نحن الآن على أعتاب النهاية فهذا الأمر يشعر به كل قلب يرى الحقيقة في الظلام وقد بدأنا في سلسلة منهجية لإنارة عقول الناس وإطلاعهم على الجانب الخفي في إمبراطورية العالم السرية التي بدأناها بالدولة العميقة وكيفية عملها بما يشمل المنظمات الكبرى بداية من المتنورين وحتى الجمجمة والعظام وسنكمل معكم في هذا التقرير في كشف الأوراق المحظورة ونطلعكم على الأعضاء الخمسة في الحكومة العالمية وهو تقرير فائق الأهمية لمن أراد ولو لمرة في حياته أن يتيح لقلبه النور في معرفة المستور إذا قامت مؤدية المسرح على خشبة العم سام والمعروفة باسم كوندريزا رايس قامت بالإعلان عن مفهوم جديد ظهرت خطوطه الأولى في مطلع القرن العشرين وهو النظام العالمي الجديد فالكل بلا شك سمع به ولكن هل حقا نعلم إلى ماذا يهدف؟ هذا النظام يهدف ببساطة إلى ألغاء كافة القيم والمبادئ والتشريعات وحتى الدين من حياة الفرد والمجتمع وجعل العالم بأسره يخضع لقانون بشري وضيع وهو قانون الإمبراطورية السرية الحاكمة والتي أسميناها لكم سابقا بالدولة إكس كتب عن هذا النظام جورج بوش الأب الذي اعترف بعدائه الشديد للإسلام مثله مثل باقي الراقصين على خشبة العم سام وتم الإعلان عنه على أنه صورة من أشكال تبسيط العلاقات وتجاوز العقد التاريخية والنفسية والنظر للعالم باعتباره قرية واحدة تحكم من قبل قطب واحد وهنا يأتي السؤال الجوهري ما هي هذه الحكومة العالمية الخفية التي تقف وراء تنفيذ وإدارة هذا النظام؟ بل وتسيطر على قرارات الحكومات حول العالم بأمر مباشر من إدارتها المباشرة في الدولة X وتعد المسؤول الأول عما يحدث الآن بداية من الحروب العالمية ووصولا إلى الإبرة واللقاح هناك العديد من الأذرع التي تشكل الحكومة العالمية السرية سنذكر لكم خمسا من أخطرها والتي تسيطر على الجميع الذراع الأول والأقوى في الحكومة العالمية السرية هو نادي بيلدربيرغ والمعروف بالجملة الشهيرة لا أرى ولا أسمع ولا أتكلم فهو مؤتمر سنوي غير رسمي يحضره ما بين 100 إلى 150 من المدعوين معظمهم من أكبر رجال السياسة والأعمال والبنوك نفوذا في العالم تتم المناقشات في المؤتمر خلف جدار من السرية الشديدة حول العديد من المواضيع العالمية والاقتصادية والعسكرية والسياسية وخلال الجلسات السنوية لهذه المجموعة لا يسمح لأي وسيلة من وسائل الإعلام بالتواجد أو الحضور يحضر الفعالية فقط من تلقى دعوة شخصية ولا يسمح للمشاركين بالتحدث عما ما جرى فيها من بين الشخصيات التي كشفت في هذا النادي رئيسه صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد ووزير الخارجيه الامريكيه السابق هنري كيسنجر الذي يعد واحدا من أكثر ثعالب الدولة العميقة ذكاء على الإطلاق ومدير المخابرات المركزية الأمريكية السابق ديفيد بيتريوس والقائد السابق لقوات الناتو في أوروبا فيليب بيردلاف والرئيس السابق للاستخبارات البريطانية جون سويرز وهنا يظن العامة أننا عندما نقول سابق أن مهمته قد انتهت وهذه سذاجة كبيرة فعندما يقال أحد من شخصيات الدولة العميقة من منصب مرموق هذا يعني أنه تمت ترقيته للمناصب العليا المناصب الخفية داخل الإمبراطورية الموحدة وهي مناصب مجهولة لا تنشر في الميديا أو الصحف إذ يعتبر هذا النادي هو الحكومة السرية للعالم وتعقد اجتماعات المجموعة بشكل سنوي في أوروبا ومرة كل أربع سنوات في الولايات المتحدة أو كندا حيث يتم حجز فندق الاجتماع كاملا ويضرب حوله نطاق كامل من السرية وتمنع وسائل الإعلام من الاقتراب وينبغي على أعضاء المجموعة أن يقوم بأداء قسم السرية وقسم السرية يعني أن كل شخص يقوم بالإفصاح عما نوقش خلال الاجتماع يتم تصفيته فورا وبعدها تقوم الصحف بالإعلان أن أحد الأعضاء مات جراء أزمة قلبية أو حادث سير أو غيرها من المقالات الإعلامية المضحكة لذلك لا يعرف أبدا ما يحدث بداخله غير أن جميع الأحداث العالمية انطلاقا من الحروب ووصولا إلى اللقاح يتم من خلاله لهذا النادي فرع سري هو الذراع الثانية في الحكومة العالمية يعرف بالنادي البهيمي في شهر يوليو تموز من كل سنة منذ عام 1899 يجتمع قادة العالم في مكان غريب يعرف بمكان الاستجمام الفاخر ويسمى بالبستان البوهيمي الذي يقع في ولاية كاليفورنيا يحضره بشكل حصري الرجال فقط ولا يسمح لأي امرأة مهما على شأنها من الانتساب لهذا النادي المغلق ينتسب إليه في العادة أعضاء من رؤساء سابقين ورجال أعمال بارزين وشخصيات شديدة التأثير يعرف من بينهم بيل جيتس صاحب شركة مايكروسوفت وجورج بوش الأب والابن وغيرهم من أصحاب النفوذ بالدخول إلى هذا المكان تجد شعار النادي مكتوبا بشكل واضح وهو يقول العناكب التي تنسج شباكها لا تقدم إلى هنا في هذا البستان الملعون تقام مخيمات في كل خيمة يتوزع الأعضاء على حسب مستوياتهم ومن ثم ينطلقون إلى مدرج على شكل مسرح روماني قديم يتسع لألفي شخص يتوسطه صخرة كبيرة على شكل بومة وهي رمز النادي البوهيمي ويقدس فيه تمثال للقديس الكاثوليكي يوحنا من نيبومك الذي يعتبر بمثابة الراعي لهذا النادي بالبحث عن هذا القديس وجدنا أنه كاهن رفض كشف محتوى اعتراف الملكة للملك بوهيميا وهي قصة تطعن التاريخ الغربي بشكل عميق إلا أن المقاطع المسربة منه تؤكد أنه في هذا المكان تتم عبادة الشيطان وتقدم الأضاحي البشرية على نصب الهيكل وهناك أمور أكثر ظلمية من هذا بكثير بعد فتح امر هذا النادي تم الاعلان كذبا ان الغرض منه هو التخييم والاستجمام لمده اسبوعين ولكن لسنوات طويلة أثار اجتماع هذا العدد الكبير من الرجال المؤثرين في صناعة القرار في أمريكا وحتى العالم الكثير من التساؤلات حول حقيقة وطبيعة ما يجري هناك فعلا هل يعقل بأن هؤلاء الرجال المهمين يتركون كل هذا البزخ وراء ظهورهم ويأتون لقضاء عطلة في هذه الغابة المعزولة وفي الوقت نفسه إن كان الأمر للاستجمام لما يمنع الإعلام من التصوير أو حتى الاقتراب فإذا كان ما يجري في المخيم بريء فعلاً لما يحاط البستان بسياج وحراسة شديدة ويمنع دخول غير الأعضاء إليه الحقيقة أن هذا النادي هو نادي شيطاني بامتياز يعبد فيه صنم قديم جدا يسمى صنم مؤلخ الذي يعود إلى العهود العبرانية اليهودية القديمة وخلال الأسبوعين اللذين يجتمعون فيهما تتم مناقشة أمور العالم بعد تأدية الطقوس الإبليسية وذلك في ربط وتنسيق مباشر مع نادي بيلدربرغ. فلك يا صديقي ان تتخيل حجم بشاعه وشناعه من يحكم العالم وراء الستار الذراع الثالث في الحكومه العالميه هو مجلس العلاقات الخارجية وهو مؤسسة أمريكية خاصة تعمل في مجال دراسة مسائل وقضايا السياسة الخارجية وتصدر مرة كل شهرين يضم المجلس أربعة وتسعمائة شخص بينهم كبار المسؤولين وعلماء ورجال أعمال وصحفيون وحقوقيون معروفون هذا المجلس يعتبر مركز الأبحاث الأكثر نفوذاً في الولايات المتحدة مهمته السرية هو إدارة الحكومات الدول. ضمن الحكومة العالمية الموحدة والتي تخضع للدولة اكس، أما اللجنة الثلاثية التي تسمع عنها دوما في نشرات الأخبار فهي الذراع الرابع في الحكومة العالمية، تأسست عام 1973 بواسطة ديفيد روكفيلر. ويكفي من اسم المؤسس لتعلم أنه واحد من العائلات الثلاثة عشر في الإمبراطورية أو الدولة X يشارك في عملها كل من أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية وآسيا كوريا الجنوبية واليابان فقط وقد أعلن للبسطاء أن هدف هذه اللجنة هو تعزيز قيام تعاون أوثق بين المناطق المتقدمة التي تتقاسم المسؤوليات القيادية في النظام الدولي إلا أن الهدف الحقيقي كان من أجل ضبط نظام القرارات الصادرة من الدولة العميقة وتأديتها على أكمل وجه وأيضا قمع أي سلطة أو ثورة أو فكرة تقوم ضدها ودليل هذا الكلام ما أكده السيناتور الجمهوري السابق بيري جولووتر في كتابه بدون اعتذار أن نشاطات المنظمة عبارة عن محاولة لتوحيد المراكز الأربعة للسلطة السياسية والنقدية والفكرية والروحية بهدف خلق قوة اقتصادية عالمية تتفوق على أي حركة ضدها أي من أجل وضع مرساة فولاذية في الدولة العميقة ومع ذلك إن كيان الإمبراطورية السرية بحاجة إلى موازنة اقتصادية كبيرة وفعالة وهو دور الذراع الخامس والأخير في الحكومة العالمية السرية والمعروف باسم مجموعة العمل في مجال الطاقة التجارية وهي عبارة عن مجموعة لوب مؤثرة في الولايات المتحدة لم تعلن إلى الآن عن المصالح التي تمثلها فهي مجهوله الهويه ولا تملك اي موقع على الانترنت وليس لديها حسابات في الشبكات الاجتماعيه ويقول بعض المختصين عنها انها تعمل عبر شركه محاماه في واشنطن الى ان الرصد الذي سلط عليها اكد بدون شك انها تقوم على اداره الاقتصاد في الدوله العميقه بالرغم من أننا كشفنا لكم خمسة من أذرع الحكومة العالمية فهذا لا يعني أنها تقوم عليها فقط بل هناك أذرع كثيرة منتشرة حول العالم ولكننا بينا لكم الأكثر نفوذا وتأثيرا فيها الذي يعمل على إقامة النظام العالمي الموحد ضمن الحكومة العالمية والذي يخضع بالكامل للدولة إكس أو الإمبراطورية الخفية you <laughs>